Півсотні хмельничан взяли участь в акції «Поверніть героїв додому». Маленька, рік і сім місяців, але вона знає папу, вона показує на фотографії. Папа, папа, воно дуже тісний зв'язок. Дружина військовополоненого перекордонника Олександра каже, в останній з чоловіком спілкувалися 13 травня. Коли ми виїжджали з Маріуполя, чоловік залишився, як офіцер, як чоловік. І весь цей час ми не бачили, спілкувалися, коли він був нас Коли в Маріуполь почали бомбити, він знайшов машину, щоб в його За словами Олександра, командир чоловіка підтвердив, що він у полоні. Я знаю, він в полоні, та, звичайно, він по всім організаціям він підтверджений. Я знаю, що він вийшов зі Зовсталі. Командир підтвердив, командир був поряд з ним, командира обміняли нашого 21 вересня. І він казав, що бачив, що хлопці тримаються, що хлопці на позитиві, хлопці вірять, вони знають, що вони потрібні, ніхто не опускає руки. Найважче залишатися наодинці з думками, говорить Олександра. Це як качелі. Сьогодні все добре, завтра все погано. А, іноді хочеться просто сісти в автомобілі, поїхати і, я не знаю, кричати, просити, щоб… Іноді хочеться піти і підписати контракт. І... Служити. ми всі сподіваємося, ми всі ну, віримо за те, що якнайшвидше хлопців обміняють. Ну, принаймні, ми за це боремося і закликаємо всіх боротися. Чоловік потрапив у полон в день останньої евакуації з Азовсталі, розповідає дружина звільненого військовополоненого Надія Годованюк. Каже, у полоні чоловік пробув рівно чотири місяці. Він був обмінений 21 вересня цього року в великому обміні. На даний момент він проходить лікування. В принципі, фізичний стан добрий, психологічний, будемо як би сказати, сюди повертати до нашого світу, тому що хлопцям трошки важко, багато пережито, багато було в Маріуполі, на Азовсталі, в Полоні так само. Тобто, як би сказати, моральний дух не хороший, але трошки психологічно треба їх повернути додому. Тримали мене єдина думка навіть про те, що він живий. Чекайте, вірно, знайте, всі повернуться. Колишня військовополонена, на котру звільнили 17 жовтня парамедикіння Тетяна Васильченко на псевдо Борисівна каже, у полоні їх водила на допит. Інколи була хвиля їхніх новин, що там у нас там страти, як ми раділи. Нас на допити водили, ми бачили хлопців, хай там здалеку, ми бачили, що вони теж не зламні, не падають духом, і це не стримало, тому що є дні. саме головне – це те, що нас веде до перемоги. Акція є розповідає виконавчий директорка громадської організації «Захист волонтерів» Леся Стебло. Ми розпочали акцію в серпні місяці, і щотижня, кожної п'ятниці ми збираємося з родинами, звичайно, що бачимо, що кількість людей змінюється, буває більше, буває, більше, буває менше, але найбільш Напевно, таке щемно, коли ми зустрічаємо вже наших військовополонених звільнених і е, наразі ми вже маємо більше п'яти таких родин, е, частина з них зараз проходить реабілітацію. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.